Monica Macovei nu se dezninte. Mesaj dur, în zi de serebetoare, se comparme conductorii României cu micimea sublinierei nevolnicii celor de azi. Celebrarea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România a fost consemnat, cei drept, cu un mesaj ceva mai dur, sublinierei de fostul ministru al justiciei. Monica Macovei vine cu un atac dur, pe pagina ei de Facebook, la adresa fostului presubliniere dinte subliniere i fost lider al PSD, Ion Iliescu. Însă nici conductorii de astăzi nu sunt scutici de cuvinte dure. Să ne uităm în istoria noastră, la conductorii de acum 100 de ani care au vrut i-au luptat pentru o Românie mare și puternic, Îi se îi compar met nevolnicia i lipsa de dragoste de a conductorilor de azi, scrie Macovei. Tot i-a susține însă că acesta este momentul oportun pentru a face linier spre unirea cu republica Moldova. De sublinierei, mai menționează ea, drumul este greu de setărăbetut, sublinierei plin de piedici. România, flai de o parte, i de alta a prutului, numre astăzi 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Suntem tot I suntem toți separai de prut, pentru ce? În 1990. Ionilie Iescu a decis în numele poporului, dar fără să spun poporului ce nu este nevoie de unire. Atunci, românii de pe ambele maluri ale Prutului voiau unirea. Astăzi, tot mai puini. De ce? Răspunsul e simplu.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 Se reflect me la cenai am fost la conductorii patrioi, cu valori morale și cu viziune pe care i-am avut la unirea cu Basarabia și Transilvania și unde am ajuns astăzi la conductori care ne fur, ne vandii sunt nepsetori fa de oameni iar Cât am condus delegai au Republica Moldova? Au fost scoase vizele, a fost semnat acordul de asociere cu E, iar Basarabia mergea cu paire pe spre Europa. Acum, lucrurile merg prost. Pentru mulți politicieni români, Inul a devenit numai un bazin de voturi pe care se bat. Ar fi păcat se ratne un alt moment. Ar trebui să începem să facem paii unici trealii, pentru ce avem un drum greu de seterebetut, plin de piedici, de la propaganda influenarusească, până la politicieni din ambele, er, care par ce s-au supus sine, au supus lui lor, scrie Monica Macovei pe Facebook.